على طول الوالد تبغى الاول جوح الواحد في الباب رافقناك بن معايا دون بعض لا لا قالوا نو نع... ذاك ناض لالو دخلت قعد حدا خلاني انا في البلاص كنت عقو واحد السلهامه خلاه ان شاء دوه المحل المحله صبطو فيه اقدارو انتو الناس القارين الناس اللي وعدم بيانات وعدم هذا كما اللي عقل طول يوم الوالد ماشي كاين قال جات ان كل من تغاوتوا جابوا كانوا قال قالوا ما قال قالوا قولوا الحق قولوا الحقيقه قالوا قالوا له هذا السيد ما شناه له ولا ولده الخرين اللي 20. جارين فينا ستكونوا ما كاذبين أي هذوك شهدوك كاملين ما فيهم العرايا ولا التمرا مروان مش وقالوا قارين و وقالو قالو ما شناش و هما تا- هما عا <hesitation> أكذبو ماشي سمعتي ياه عا بغاو ما اللي ملي ملي شهدو هاذوك الناس له على سلامتك مشاو لواحد لواحد عيطولوا لواحد لواحد. كانوا يقولون جوج ميترونس، راجل طويل، راجل طويل، ها؟ تيعطي الطالع، اسمع أه؟ <تتعطي> اسمع الطالع، بس... تيعطي فلوس بالطالع، ميترونس؟ لا جوج ميترونس خليه هذاك راه بركوسي، بركوسي ايوا، هذا آه. من ولاد الشارف عندنا، كان راجل طويل وعارف وباقي عصير. و ولكن هما كانوا مصارعة بقولوا لهم يتوه هم قط وقابلينه، أجي طول يسوي كتو هما بيتهنده تاعته. يا فاللخر كان تا غوت مزيان شويه بدا تطيح الصوت ديالو تهبط <تصفيق> فاللخر صافي قطع صافي سلام معك مقطع ما كنسمعوا ما كنسمعوا الغوت ديالو اصلا ارحم عليه تا تنفس شويه سيهوه وغر غروا شي حاجه طول فن الوريد قالوا له غادي غادي نصيفطوا كل عند واحد السيد جدي النوع عنده واحد فريق خليه عنده محفظه هذا محفظه وقالوا له مترو جوج مترو هو قال لهم الواد قالوا قالوا يلا هو صيفط الوالد هو كيصيفط الوالد قال له طلع عند عمر هذاك نسيو عمر مالو آه. باش يلقى عند عمر قول ليه لا تخافوش راه شي باس مكان وصفته على التركو رهواله بس ياك وصفت قلو دينا قد الحق على السيد على عمر وقلت أعطاني شي حجر أنا نجيبها ما أعطاني شي مشتويني مشتويني <مشتوني> وهذه الكوميسيري تصنته وقال لي مسايفته وصفت الوالد هاق الليلة ما باتش تما وغدا صباح مشى لعض عمر عاد طاني على سي جلودي راه صايطنا هذاك محافظ الصالح قال لك راه عندكم واحد الفريكو مخليه عندكم صيفطوه ليا قال خذاه عمر مسكين طاحت فيه الجلودي قل رحنا ما عرفناه كي داير ليه ما عرفناه فين داير وما كان والو على يدور في القلوان انا مجيش ندي من عندك شي حاجه انا عم- امرسول ولكن لا كان تحرج مع راسك رمجوك جوكتال هنايا قتلوا قتلو الكلاب وتعطيهم التريكو قال له راسك محافظ صالح لكن مخلي نخلي شي تريكو يجي راسه لا شي صيفط لك حتى حتى أنا ديك انا لا نقدك لله ارجع الواليد مع لا عندنا له هو دخل داك المحل اللي اي قالوا قالوا ما معطاني تحرر كل قال قال ما شفت حاجه ما زيد لا دي شي حاجه محصره ومحصره على خازم شي حاجه هو اللي ختوا بيديه حنا رحنا ما شيفين حتى حاجه غير وصلنا طحان ايوا قالوا قالوا قالوا سمعتي سمعتي اجل السيد قالوا لنا سير قال قالوا قالوا لنا سير عافوا قالوا كتتلعب علينا قالوا كا كضحك علينا ياك عودوا فنيش دوك <تصفيق> <تصفيق> اتضاع <زادو> حفرة قتلة أخرى <تصفيق> وهذا الكلام اللي كان قاين هو اللي قال <تصفيق> الوالد الله رح ينسكب الجلعة دي فني ريح ذا أشويات عيد طويل ما يصير يفطوي نظر الوالد عندهم الشولبه بغيت سيفت... غير ساعه سيفت... و نص تاع الطوغال موديل الو... ولدي ما وخط قالوا له عيط له يا ربي فيكم و راه عندهم مشكله لي انا تصلها ما كانت حدايا نط خليتها وحاج الحاج المولودي و العربنا عليه الرحمه الله يرحمه ساكن هو اللي قاعدنا حداه انا هذا كان نهار شد الشحطات <تصفيق> من عدهم؟ ها أه؟ من عدهم؟ اي <تصفيق> واحد كاينه واحد الجفره عامره وما وديروا واحد العصبه في مثلث مبرومه مثلث على ثلاثه دارها في الماء تي تي تصاكي الماء في الماء صابز دا منطقه نعرف راس ورا راس طابون مزيان خبطها على فخو كما كيما كنت نمشي يوجد انا نتكلاو حسياري داز كيما كنا من قدامي من نوك وفشن با خرب راه يدخل لاخرين داز حتى فوت معايا ويردها لعدي وجربو مسكين حلا صاوم ما شويه ضربني الصح ساحا هنا. بطرد قلت في جوتي اتضوش علي السلامة الضو توش علي من عيني جيب يوهو ماشي سمت يبقى اقفو الله ولا, ولا دوا معايا ونلق هو عاضره زاد. هو اتفعت معايا شفوية قل اتا في خاطرك ما اتا لك انا اكيك روالي بس او بصح جاتني بارده هذيك <تصفيق> الضربه جاتني بارده بارده بارده قلت لك الضربه دلك من هنا وهي بارده الضو دار في عينيك فعند الاخر تقول لهم محمد لا ليجو ذبحوا لا ليجو كان من امر الخطاط جديد زعما باين كان معاهم وبحاله بحالهم وحركت وبحال قولي تاو ولا الجو الصخر، شتي هاديك كانت تكون عند مخازميه، كحله محرب محربيات توا هنا، عاطينها لي، تي- تيكرر الناس هاكا كابل جاي تاو أسيدي جاي تجري بتقرب ليا، أدرلك ما كينا و ضربني بيها هنا في الراس، <noise> إي إي والله زعما مكان وطننا طير راس وتايا بارده <تصفيق> تايا صافي لا لا ما ولا الحمراء قد الله ولكن أنا في خاطري أشت... ناوي في ناوي هي وخيج بدل موسو قطعو كي كيما فينا وما نقول أنا أح أح تنقول ما نقولها وهذاك شحط دز وفي يوم ما ما, ح... ما حلما... <تصفيق> <تصفيق> حسيت <تصفيق> يا كاسيف يوم من وراها جدعفو من عبد الله ومن وكلام ح... أم ذاك وخبار محمد الخامس دخلت واحد كان عبد... والدخول القائد من الحاج كانوا يقولوا له ولد المحمر هذيك الليله تماك تا قيد يوفدو حتى انا ضوكا شاطرو يقولوا هو داخل كحل العينين هما على محمد الخامس محمد الخامس الاخرين ما عارفينهم علاش تي يقولوا وهذا اخر القصه